er det med glæde, at vi kan meddele med at de er optaget af uldteknisk læreranstalt. Mit projekt går i sin grundtanke ud på at anlægge et havne- og fjordregulering-system igennem Jylland, der skal forbinde de to have og skabe en hurtigere trafik af vandveje, der kan fremme Danmarks mulighed for at blive en moderne industrination. Hør her, Herr Når man er så ung som de, så skal man ikke have anden agerighed end netop den at ville lære. Jeg hører, at de er på udkig efter genier. Præcis en, som dem samfundet regner til. En, der hæver sig op over smålighed. En, der beviser, at det unikke og det banebrydende er muligt. Hr. Altså, Salemon kan måske forestille sig hele byer oplyst af elektrisk lys, som vi har høstet fra, øh, fra vinden her. Der er sgu en verdens Europa i lejren. Rigtig lykke der. Det her, det kan være mit livs chance. min søster Jacobus forlovede, forstår vi Gud ikke, hvad hun i ham? Alle uger går i stå, når han træder ind i lokalen. Hvordan forholder det sig, at en ung mand af en præsteslægt vælger at gå den teknologiske vej? Videnskaben mod troen, mener I. Fredeløs vær den, der tråser, jeg! Det Virker han ikke lidt uvid ja. En Måske jeg er En Måske er han uvåget, men hans intelligens fejler skal jo ikke det er ikke så meget at de kan forstå, at de skal holde dem væk fra mig. Jeg tror, på en mand med en smule respekt for sig selv kan gennemføre det, han har sat sig for, uanset hvad det koster. Det vil være min, det ikke sandt? Ja. Lykken er idiotens formønner og heltede sovens færd. Jeg tror fremtiden ligger for dine fødder.